Nu ska vi titta på de grundläggande funktionerna i databasen Juno. Juno är en av de stora kommersiella databaserna och den kräver att du går via bibliotekets webbplats för att få åtkomst till tjänsten. På första sidan hittar du tre olika ingångar för sökning. Först en sökruta där du kan söka på till exempel namnet på en lag, ett SFS-nummer, förkortning eller så kan du fritextsöka på ett ord som du är intresserad av. I den andra sökrutan går direkt till kan du välja att göra en direkt sökning på det du är ute efter. Du kommer då direkt till den lagtext det förarbete eller det rättsfall som du var ute efter. I den tredje sökrutan kan du göra en mer detaljerad sökning med till exempel ett exakt begrepp. Jag vill söka efter föräldrabalken. Jag väljer då att söka via den första sökrutan och skriver in ordet föräldrabalk. Vill du gå direkt till lagtexten kan du välja första förslag i rullistan. Jag väljer istället att klicka på sök och får upp en lista med relevanta träffar där ordet föräldrabalk förekommer. I vänstermenyn kan du välja att gå in direkt på olika informationstyper kopplade till föräldrabalken, till exempel praxis från olika rättsinstanser. Den första träffen är lagen jag söker, föräldrabalk 1949-381, där numret är det man kallar SFS-nummer. När jag klickar på lagen kommer jag till själva lagtexten. Vi vill titta på ett särskilt kapitel i lagen, kapitel 1, paragraf 3. Vi väljer då att gå till innehållsförteckningen och klickar på kapitel 1 och paragraf 3. Då ser vi att det gäller fastställande av faderskap. I det gula fältet till höger får man nu också fram det material som är kopplat till varje lagparagraf och som hjälper oss att förstå lagtexten. Här ser jag lagkommentarer från Karnov, Lexino och Nordstedts juridik som är kopplade till den här paragrafen. Under SFS-ändringar ser jag även de tidigare lydelserna av den här paragrafen, alltså hur den har sett ut tidigare och när ändringarna trädde i kraft. Jag ser även de förarbeten som föregått de lagändringar som har gjorts. Och här kan vi också se rättsfall som är kopplade till just den här paragrafen, uppdelat i olika instanser, och du kan sedan välja vilken instans du vill se. Det finns alltså mycket mer information om en lag att hitta än bara själva lagtexten.